Liviu Dragnea, în de replica lui Victor Ponta, din fa sediului DNA, a ajuns foarte jos, jos de tot. Liviu Dragnea a furat federul sublinierei în România, judecul Teleomani, PSD, guvernul, parlamentul, la fel ca subminierea în Berlina. Pe care le folosesc subliniere de acum în interes personal, subliniere îi prezint anumite înțelegeri pe care presupunere dincele Camerei deputacilor le-ar fi făcut contra intereselor României. Sunt acuzaile pe care Victor Ponta, vezi aici, le-a făcut la adresa lui Liviu Dragnea, el adug în ce presubliniere din telecamerei deputacilor a stabilit în secret ca din contractele de achiziții militare cu diverse companii din sua o parte din bani se prin firme din Israel, sublinierea Ice a stabilit ca în schimb înutrii ambasadei României la Ierusalim. Plus o consistent de bani negri să fie sprijinit prin firma de loc a unui fost ambasador al Israelului pentru o vizită la Washington. Dragnea nu s-a lăsat mai prejos și a răspuns fostului său la acuzaile ce ar fi făcut în elegerii secrete în Israel. Categoric, nu. A ajuns foarte jos, jos de tot, a spus Liviu Dragnea, la ei rea de la DNA.